Vážení přátelé, opět nastala krásná chvíle našeho virtuálního setkání. A poněvadž jsou splněny všechny předpoklady potřebné k tomu, abych mohl mluvit, jak se říká, na ostro, tak odhazují roušku v dál. A podíváme se dnes opět na jednu důležitou otázku lidské existence na světě kterou jsem nazval Tři zdroje a tři základy životní rovnováhy. Nuže tedy o co jde? Jde o to, že člověk záhy poté, když se narodí, tak se naučí chodit, mluvit a postupně se učí i všechny další nezbytnosti, které vyžaduje život od člověka. Ale je tu jedno, důležité umění, které není předmětem žádného předmětu ve škole a které se učí spíše nesoustavně, ale které přesto je nade vše ostatní potřeba. A to je umění žít a být radostně a plně na tomto světě a to v roli člověka. Tady to umění je potřeba k tomu, aby člověk dokázal žít i v těch podmínkách, do kterých je lidský život na světě zasazen, které se nemění a které byly v podstatě stejné ve Starém Egyptě, ve Starém Římě, jako dnes. Žít v těch podmínkách a to žít radostně a plně a také zde na tom světě případně ještě něco dobrého vytvořit. Tady to umění kdysi člověka takovým nenápadným způsobem učila kultura. Kulturou zde myslím lidovou moudrost, vyprávění, mýty, báje a všechny tyto látky až tedy po to biblické poselství které je tou nejvyšší kapitolou. Ale toto vzdělání dnes je trochu zatlačeno do pozadí. Člověk dnes preferuje jiné vědomosti, mnohdy se jim říká užitečné. To jsou vědomosti, které člověk může hned někde speněžit, za kterému někdo někde něco zaplatí. A tato životní moudrost, která dávala člověku tu schopnost radostně žít, ta je někde zasunuta. Skoro bych řekl, že potvrzením tohoto konstatování může být i ten fenomén, který se nazývá syndrom vyhoření. Já ani vy jsme to možná nepoznali, poněvadž za našich mladých let to neexistovalo. Ale to je prý, se to projevuje asi tak, že člověk někde uprostřed života najednou zjistí, že je na suchu, že nemá radost zbytí, že nemá žádnou motivaci a důvod být a radovat se. A je to pochopitelně velmi svýzelný a neradostný stav. A právě tomu má čelit to umění žít. A my jsme na půdě Velkomoravské univerzity Strécovské, která funguje už skoro 40 let v Brně. My jsme vypracovali takový malý manuálek tohoto umění, které v takto zhuštěné podobě je možno přijmout a předat. A já se teď pokusím něco z toho předat vám. Nemyslím si, že byste to neznali. Zde nejde o to, že bych vám říkal úplně nové věci, o kterých nemáte ponětí. Vy to všechno víte, ale jde o to, že si to člověk někdy s prospěchem může usoustavnit, seřadit, obnovit, připomenout a tak vlastně, jakoby tedy, nabít i ten další a nový impuls do toho svého bytí. Takže vážení přátelé, k tomu, aby člověk v těch podmínkách, do kterých je člověk na světě zasazen, mohl radostně a tvořivě žít, aby z toho svého bytí měl radost a tu radost dokázal sdílet s druhými, aby dokázal v tomto světě něco krásného vytvořit a možná ho nechat o trochu lepší a hezčí, k tomu je potřeba, aby člověk měl něco, co jsme nazvali životní rovnováhou. Možná, že právě to slovo je dobré, protože ukazuje, co asi tomu dnešnímu člověku chybí. Když se podíváte tak na lidi, tak mám někdy dojem, že jsou jako natažená past na myši. Ten člověk jde a teď jenom čeká, až někdo mu něco udělá, něco mu skříží tu cestu, aby mohl vybuchnout. Ano, to je stav jakési nastraženosti, napětí. Ten člověk je jak nášlapná mina, na kterou stačí jenom jemně zavadit chodidlem a ona vybuchne. To není zdravý stav. To není zdravý stav ani pro toho člověka, ani pro jeho okolí. No a ta životní rovnováha, ta má právě člověku pomoci k tomu, aby myslel jednal jinak. Když jsme o tom přemýšleli, tak jsme vyšli z fyzikální poučky nebo geometrické poučky, že rovina je dána třemi body a bylo nám jasné, že ta životní rovnováha musí mít tři základy, tři zdroje tři základy, to celkem známe. Takže tři zdroje a tři základy životní rovnováhy, to jsme věděli předem, už budu, že budou tři, to je správný vědecký postup. V renesanci, když zkoumali lidské oko, tak ještě než ho začali zkoumat, tak věděli, že bude mít sedm částí, poněvadž sedmička je číslo takové dokonalosti. Takže my jsme se drželi této osvědčené metody, ty základy budou tři. Takže, vážení přátelé, jaké jsou ty základy životní rovnováhy? Ten první základ spočívá ve vědomí, že žádná rovnováha neexistuje. Ano, rovnováha je stav, kdy všechno je ve vyváženém poměru, ale to je nedosažitelný stav, buď bude víc jednoho nebo druhého. Jste v restauraci, objednáte si vepřovou knedlík a zelí. A buď vám bude chybět knedlík, tak si doobjednáte zelí, ale pak vám bude přebývat zelí. Na světě nikdy nebude všeho tak, jak byste si to přáli. Jednak tedy svět je neustálý pohyb. Je to dynamická zeměna, ve které nejsou žádné rovnovážné stavy. Člověk přichůzí zistřídavě klade vpřed levou a pravou nohu. A chvíli je v převaze to chvíli ono. A to je právě to, s čím člověk musí počítat. Ano, vážení přátelé, to je dávné poučení, které spočívá i v tom, že výsledek člověkova jednání se bude vždycky lišit od toho, co chtěl. Zasadil jsem konvalinku, vyrostl mě Petr Klíč. To je dávná zkušenost člověka. Je to také obsaženo v tom, člověk míní, pán Bůh mění. To je veliká, dávná a osvědčená moudrost, se kterou by člověk měl počítat. Takže to, co vyjde jako výsledek mého díla, bude něco jiného, než co jsem čekal. To vím předem. A bude muset přijít někdo, kdo to potom spraví. Vážení přátelé, jednou jsem viděl takový krásný obrázek, taky na internetu mě to přistálo. Někdo z vidliček a nožů sestavil takový krásný, takový předmět neforemný, který z určitého Úhlu viděno vypadal jako motocykl. Bylo to úplně geniální, ten stín, který to vrhalo, to byl motocykl. Jenomže jenom z toho určitého bodu se na to musel člověk dívat, aby viděl ten motocykl. Když se postavil o dál, viděl neforemnou směs a zeměť, vidliček, nožů a lžič. Ano, vážení přátelé, když něco uděláte a zdá se vám to úplně dokonalé, buďte si jistí, že ten člověk, který to bude posuzovat a který nestojí na vašem místě, ale dívá se na to někde od jinut, ten tam uvidí spoustu chyb, ale to je normální. Ano, ano, člověk, řekl bych, západní člověk je posednut myšlenkou, že jednou to uděláme a bude to konečné řešení. Ano, takových konečných řešení už tu bylo plno. Jeden si myslel, že to bude vyhubení židů, druhý, že to bude ze společenštění, třetí, že to bude privatizace. Ale, vážení přátelé, žádné takové konečné řešení není. Když spravíte něco v tom jednom směru z toho svého pohledu, tak narušíte něco zase z jiného. A tak to půjde stále. A to je dobré vědět. A to je dobré vědět a chápat i ty, kteří se na to vaše dokonalé dílo dívají a řeknou, ale prosím vás, to máte špatně, to máte špatně. Važení přátelé, to nejsou nepřátelé, to jsou lidé, kteří se na to dívají stejně jako vy, jenomže z jiného úhlu. Ano, ano, vážení přátelé, člověk je nedokonalý a jeho dílo je kusy a neúplné. A to, co udělám já s tím nejlepším svědomím, i to bude muset někdo zpravovat. I na tom bude ještě spousta vad, které někdo snad spraví a uvede do pořádku. Takže Bertrand Russell, anglický myslitel, řekl krásnou větu, kterou by si člověk možná mohl říci ráno o modlitbě, nebo aspoň místo modlitby. Většina lidí je přesvědčených, že by se svět měl řídit podle jejich představ a předsudků. Jiný postoj, říká Bertrand Russell, by vyžadoval myšlení. Jenomže lidé by raději zemřeli, než mysleli, což nakonec také činí. Takže, vážení přátelé, rovnováha je nedosažitelný stav. My stále jenom něco přidáváme, anebo ubíráme, ale ona zase vznikne jiná nerovnováha, kterou snad někdo po nás napraví. A když si tohoto budeme všichni vědomí, budeme k sobě navzájem tolerantnější. Budeme se lépe chápat, ano, ten člověk to udělal z toho svého úhlu zření co nejlépe, a to, že já to vidím jako nedokonalé, to je stejně přirozené, jako by bylo přirozené, že on vidí jako nedokonalé moje dílo. Takže, vážení přátelé, první základ životní rovnováhy spočívá v tom, že vím, že žádná rovnováha, tedy dokonalost, v lidských silách není a že pouze dotváříme, opravujeme a napravujeme, modifikujeme, přizpůsobujeme něco, ale bude to mít zase jiné chyby, které někdo další bude muset zpravovat. Člověk míní a pábuh mění a to platí nad tím, nadevším. No a teď máme druhý základ. Vážení přátelé, tím druhým základem je humor. Humor je důležitá a závažná filozofická, sociologická skutečnost. Je to doslova disciplína, které je hodno, aby se věnovala věda, poněvadž je to nezbytný prvek člověkova rovnovážného, vyrovnaného a šťastného myšlení. Mám dojem, že zde je také jakási nerovnováha, poněvadž my si myslíme, náš národ, že my jsme národem neobyčejně humorem obdařený. Obávám se, že to není tak úplně pravda. U nás se za humor považuje kdeco, co s humorem má málo společného. Takové, řekl bych, někdy až nechutné vtipy o nebo na to není humor. To je pokračování agrese jiným způsobem. To, co pěstoval časopis, nebo pěstuje časopis Charlie Hebdo, to není, prosím vás, humor. To je agrese. Humor je laskavý a jeho prvním cílem je ten člověk, který ho provozuje sám. Humor je vlaskavé pochopení světa, který chápu v jeho nedokonalosti a přesto ho mám rád. A mně tou školou byla právě ta Vysočina. A já si vzpomínám na jeden takový, jak se na Vysočině říká, signifikantní zážitek, kdy při nějaké pouti tam seděli ti pantátové u stolu a teď tam byl mladík někde Patrně z Brna, to bylo nejbližší velké město, a něco tam vyprávěl. Oni ho tak poslouchali. No a v jednu chvíli ten mladík řekl: Teď mě neberte úplně vážně. Načeš jeden ten pantáta, myslím, pantáta váverku, vyndal fajfku z ústa, řekl mladý pane. My vás nebereme vážně od začátku. To si snad nemyslíte, že my vás vážně posloucháme. Vážení přátelé, ten člověk mě otevřel oči tehdy. Ten patáta, jak potom řekl, já neberu nic vážně. Teď jsem dostal od okresu takovýhle přípis, no já bych se musel rozčílit, ale já to beru, že to je takový vtip. To oni se mnou tak šprýmují, no tak proč ne? Sranda musí být. Vážení přátelé, toto byla škola za všechny univerzity. Poněvadž ten člověk mě ukázal, že nebrát věci vážně, to neznamená to nevnímat, to neznamená to nespracovávat, nebrat v úvahu, co ten druhý říká ale znamená to nepřikládat tomu eternální dignitu. To je řečeno příliš odborně, ale když to řeknu lidsky, to, co mě ten člověk říká, to není žádné boží slovo, to je lidská řeč a tu nemohu brát vážně, to není slovo, na kterém by záležel můj život. Takže ať říká cokoliv, tak já se ani nerozčilím, ani mně to nepřijde nějak nenápadné, nená, nenáležité, že říká něco jiného, než co já si myslím, poněvadž já ho neberu vážně. Vážení přátelé, to je úžasný postoj k životu. Já si vzpomínám, jak nám ve škole všichni pedagogové říkali, jak ta jejich disciplína je důležitá pro život a že bez ní jsme. Stracení, jenomže ono není dost dobře možné, aby se člověk podle všech zařídil, poněvadž to nám říkal každý. A takže jediné řešení je nebrat to úplně vážně. brát to s nadsázkou, kum granosali, tedy s, tím, s tou zrnkem soli, jak to říkali, staří. Vážení přátelé, humor je něco, co my se máme učit. A myslím, že takovou dobrou školou je humor židovský a anglosaský. Židovský humor je obsažen v nespočtu krásných, pedagogicky velice hodnotných a výživných a filozoficky fundovaných židovských anekdot. A humor anglosaský je mu podobný. A tu bych vám ještě řekl takovou krásnou vzpomínku a zkušenost. Právě v tom anglosaském světě tedy je, i tam jsou věci, které se můžeme učit. A to je tento smysl pro humor. Vážení přátelé, tam i vážná řeč. Jak jsem byl v Americe, i vážná řeč na univerzitní půdě začíná vtipem. Tam přednášející začne svou přednášku anekdotou. A byl jsem světkem panelové diskuze, ve které se sešli v zástupci všech možných politických proudů, bylo jich tam asi pět, a u nás by se nepodařilo je dostat ani do jedné budovy, poněvadž, když je tam ten, tak to já tam nepůjdu. Tady ti lidé si vedle sebe klidně sedli. Ten moderátor přednesl tu otázku, které se mají vyjádřit, a začal první a začal vtipem. Já jsem si říkal, jakou to má funkci, proč ten vtip tady? Ale pak jsem zjistil, že to je velmi důležité sdělení. Ten vtip, ta anekdota na tom začátku, ta říká těm posluchačům, podívejte se, já vám teď řeknu svůj názor a vy si s tím dělejte, co chcete. Já vám to nevnucuji, to je můj názor a je na vás, co s tím uděláte. A ti lidé to tak také vzali. A nebyly tam žádné takové grimasy, jaké by člověk viděl u nás. Vážným přátelé, to je kultura a kulturní komunikace, která právě tímto humorem a touto vtipnou úvodní kapitolkou je podepřen a založen. Takže Humor umožňuje komunikaci i přes názorové rozdíly. Ten laskavý humor dává člověku možnost pochopit i to, co je odlišné. Dává mu možnost uchopit tu skutečnost jakoby kleštěmi. A právě v té Americe jsem si koupil kouzelnou knížečku. A na každý den je tam jedna nějaká poučka týkající se humoru. A na dnešní den je tam právě to, že humor umožňuje i neřešitelnou situaci obrátit v něco, co najednou má určitý tvar i východisko. A je tam hned úkol, zkuste hned dnes nějaký problém tohoto dne právě tímto způsobem vyřešit. Takže, vážení přátelé, humor je krásná, krásná věc, krásné koření života, jak se říká. Humor je krásná filozofická pozice, humor sám o sobě, někteří říkají, je světový názor, který umožňuje komunikaci i mezi lidmi různých táborů. A právě z tohoto zorného úhlu se podívejte na náš život, jak jeho tam, právě toho humoru málo. Já bych řekl, nejlegračnější postavou je rozhněvaný mladý muž. Ale já proti němu nic nemám. To je důležitá postava toho světového děje, toho divadla, a bez těch rozhněvaných mladých mužů by tady nebyla ta sranda, jaká tady někdy je. To je role, to je postava, ale tu nesmíte brát vážně, i když on se samozřejmě zatím vážně bere. Takže vážení přátelé, humor je krásná věc a životní rovnováha se o tuto nohu opírá velmi silně a také se ještě říká nejnáročnější nebo nejdůležitější chvíle pro zasmání se, ta pravá chvíle pro zasmání se nastává tehdy, kdy nemáš ani chuť, ani důvod se zasmát. Dám no teď vážení, přátelé, přijdeme. Třetímu základu životní rovnováhy. S tím byl trochu problém. Jak jsem vám řekl, my jsme si na začátku stanovili, že ty základy budou tři a teď jsme ten třetí nemohli a nemohli najít. Ale pak nás, co si osvítilo? Aha, to je právě v tom, že on není. Tři základy životní rovnováhy jsou hold jenom dva. Kdo to pochopí, ten má, ten třetí. Ano, vážení přátelé, ono je to tak. V životě člověk neustále může vidět, co by potřeboval k tomu, aby udělal to nebo ono a co bohužel nemá. V životě člověk vždycky může něco postrádat a přesto to musí jít dál. To je, myslím, jeden Parkinsonův zákon, že instituce, dokud žijí v provizoriu, tak mají smysl a něco dělají. A jakmile mají všechno, tak najednou odchází ze scény. Vážení přátelé, takovou krásnou školou tohoto základu životní rovnováhy mně byla právě třeba ta vojna a divadlo. Takže v tom divadle tam se stane třeba, že na scéně má někdo vystřelit, jenomže ta rána nevýjde. A teď to ten herec musí řešit nějak jinak. Že takže to je krásné z těch hereckých historik, jak a kdy se stalo, jak to vyřešil. Mně se líbila jedna, jak ten herec říkal, no tak ta rána nevyšla, co se měl dělat. Tak jsem se vypotácel ze scény a za chvíli jsem na tu scénu vpadl a vpadl jako mrtev. A kolegové říkali, vyšel živej a vrátil se mrtvej. Ano, to je tedy nutnost řešit věci, když není něco, co by bylo potřeba. No a na té vojně tam každá činnost je definována tím, co k tomu musí být. A málo kdy se stalo, že by to všechno bylo, ale přesto to musí jet dál. A já si vzpomínám, jak jsme jednou na cvičení jeli přes pontonový most, který postavili přes tu řeku ženisty, my jsme přejeli a tam stál na Řehu ten ženista, který ten most stavěl a říkal, já vás obdivuju, já bych na to nestoupil. Ten ženista věděl, co tomu mostu chybí, my jsme ho přejeli a bylo dobře. Takže vážení přátelé, člověk si musí zvyknout na to, že v životě nebude mít všechno, co by chtěl. A tu já si vzpomínám, že se sokratovský historik jedna říká, že Sokrates jednou přišel na tržiště v Atejnách a ty tam viděl toho zboží jako někde v supermarketu, že? A prý zvedl ruce k nebi a zrak a zvolal Bohové, děkuji vám, že je tolik věcí, které nepotřebují. Ano, to si říkám, kdykoliv vstoupím do toho chrámu, obchodu. Bohové, děkuji vám, že je tolik věcí, bez kterých jsem minu. A to je to krásné pro život. V Bibli je to zapsáno a napsáno tak, mějte dosti na tom, co má. To je těžce aut, poněvadž in je chtít všechno, to poslední, to nejnovější. Ale obávám se, že tudy cesta k radosti a životní rovnováze nevede. Ty hodnoty a statky jsou někde jinde a... Komenský také říká, že jde o srozuměnost se světem, srozuměnost s tím, co mohu mít a co nemohu mít. A k tomu patří i to vědomí, že bych si mohl vždycky navymýšlet, co ještě a co ještě, jenomže to nemá žádného rozumného konce. Takže, vážení přátelé, schopnost obejít sebe bez let z čeho, co bych mohl považovat za důležité, to je také umění života. A myslím, že k tomu míří takové podobenství z oblasti vinohradnictví, ke kterému jsem se také nějak částečně mimo děčně dostal a tam prý ten vinař ten otrhává takzvané rosné kořeny toho vinného kmene. Ty rosné kořeny jsou mělce pod povrchem a čerpají vláhu z rosy. A ty rosné kořeny tedy pomáhají získávat tu vláhu, dokud je rosa a ten vinař to tedy ulamuje. On tím působí problém tomu koření, tomu kmeni, ale to je problém, který mu pomáhá, aby obstál až rosa nebude. Aby ty kořeny byly zapuštěny hlouběji. On ho donutí, aby čerpal z větších hloubek. A tak, když nám v životě něco, nějaký ten kořen, takhle urve, ze kterého jsme čerpali tak to je možno vzít právě tak. Mám zapustit ten kořen, hledající tu vláhu a život hlouběji. Takže, vážení přátelé, tady ta hládka, tato životní rovnováha, tak kdybych to měl převést do biblického jazyka, tak to je ten šálom, to je pokoj. Ano, to je ta srozuměnost. To je ten radostný pohled na svět. A já, když o tomto takto mluvím, tak se mě vždycky vybaví postava kardinála Špidlíka, se kterým jsem se setkal v Římě i na několika mezinárodních konferencích. A ten napsal krásné vatikánské promluvy s humorem. A to byl člověk, který spojoval víru a humor a takový právě krásný, radostný pohled na svět. A ten také říkal smutný křesťan, žádný křesťan. Takže vážení přátelé, já bych vám přál, abyste v tomto směru dále pracovali a usoustavňovali si své poznatky, zkušenosti, a v domově pro seniory v Pelhřimově, kde jsem jednou přednášel, měli nástěnku a tam měli vtip dne a citát dne. Ano, na každý den nějakou anekdotu, na každý den nějaký citát. I to je takový malý příspěvek k tomuto krásnému a radostnému pochopení života k tomu, aby člověku na světě bylo dobře, poněvadž pak bude dobře i lidem s tím člověkem. Takže, vážení přátelé, já vám toto všechno ze srdce přeji a zkuste se už dnes na ten svět podívat trochu jinýma, radostnějšíma očima. To je úkol každého dne. Děkuji vám za pozornost a mějte se krásně.